أهلاً أهلاً أنا تقريباً كده تهت تقدري تساعديني؟ أنا اسفه أنت تايه أيوة، بدور على طريق بيل ناب القديم وما فيش أي يوفط هنا <تصفيق> بص انت أكيد بتضحك عليا. لا إيه؟ في إيه؟ إيه؟ آه ده هائل فعلا ده هائل فعلا ده عظيم ده عظيم طيب بالنسبه للطرق <تصفيق> انا بجد اسفه ما اعرفش فين بيل ناك بيل ناك بيل ني بيل بالني بيل بالناب هي دي بس انا ما هي فين بجد مش عارفه اساعدك انا اسفه امم يعني لا لا امم طيب عامه شكرا ماشي. <تصفيق> محتاجة توصيلة؟ أيوة أقدر، شكراً علشان أخيراً عرضت أنا سارة أنا ديكن أه، طيب، آسفة على الفوضى، ما كنتش أعرف إزاي الآلة تمام زي ما فكرتي حطي أنا بس حطي رجلك طيب. أيوة. طيب، أها بس من هنا. أوه, أوه. تمام جاهزة. هي <تصفيق> امسكي كويس شكرا جدا مش مشكله الفكره بس ان مفيش اشارات بره ف اكيد في طبعا مكان اسمه كريزي ويلي اخر الطريق وفيه... لا كنت اقصد اشارات الموبايل فهمت قصدك ايوه اكيد على كل حال طيب بنت جميله كده زيك بتعمل ايه في مكان زي ده <تصفيق> أنا دايماً بسأل نفسي السؤال ده بعمل أبحاث ويعني بدرس حاجات شكراً ما كنتش أعرف الأبحاث دي عن إيه أسفة أم... أنا بدرس النبات بتدرسي النباتات أيوه. يا لا يا خبر انت كويسة؟ ايوه بس احنا كان ممكن نموت متأكده؟ hey. انا كويسة بس يا خبر ثانية ثانية في شبكة اتصال هنا أوه. أيوة، أنا كويسة بس العربية اللي معايا حقيقي حتة خردة، محتاجة حد يسحبها، أنا في مش عارفة أنا معرفش أنا فين طريق 42 أيوة أنا على بعد ميل طيب هقابلك لما توصل هنا يلا عشان أرجعك لعربيتك ونستنى الونش أنا أنا معرفش أه طيب أنا متأكد إن هما لما يرجعوا هيحبوا يوصلوكي فـ <تصفيق> طيب ماشي طيب بس اه اديني لحظة هيجوا <تصفيق> <تصفيق> في أي لحظة طيب ف... ماشي ماشي خلاص يلا بس اسوق كويس المرة دي ماشي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما كنتش تايه بجد صح؟ ده بيتوقف على هتسألي مين، ممكن يكون حد يقولك إني تايه من سنين أكيد عارف الطرق كويس هنا يعني أنتِ مش من المكان هنا؟ لا أنا من سياتل، الشركة اللي أنا شغالة فيها فتحت مختبر هنا ف. أنا جيت المكان المجهول ده عشان كده عشان تدرسي النباتات ده صحيح، قلت فعلا إني نسيت، طيب ماشي، الشركة اللي بشتغل فيها بتشتغل لشركة هندسة حيوية وبعض النباتات اللي بدرسها نادره قوي وما بتطلعش غير هنا ده هيكون احسن حاجه انا سمعتها في ايه ليت في حد هنا زي ايه موجود هنا يا. بقى سواق متسيكل شرير ها <تصفيق> ايوه ايوه اضربه تاني عاجبك ده يبدأ عن يلا اضربه تاني اضربه ما ايتش عني فاوي ادربه. صح مفيش فايدة فيك ما طول اليوم ايوه ايوه احنا هنعلمه هنعلمه كويس ايه رعيك هاي اجيبك ده قرف ده مش طبيعي ايه ده همشي اوه اوه استني اتحرك بسرعة، اتحرك! مش ممكن، يا خبر! لا لا لا، آه. آه. يا خبر! استني! انا اسفه جدا لا لا ما كنتش اعرف كنت بدور في شنطتك وشفت ده قاعدين يا خبر كان ممكن اقتل حد طيب بس ممكن ايوه بس المفروض ان انتي كنتي تنشني عليهم ما الاول ما عملتش حاجه زي دي قبل كده شفت دي مش مشكلة عادة. انا شفت شنطتك وحاولت اكلم البوليس كنت بس شطرة. ما عارفه انا هعمل ايه هقول لك انا هستنى معاكي لحد لما صاحبك يجي إيه. طيب شكرا ما عملتش حاجه زي دي قبل كده ها مش باين عليكي بجد